מהו כוח משמר? כוח משמר הוא כוח שעובדו על גופו כל שום, תלויה רק במיקום החלותי והסופי של גופו. ובמילים אחרות, העבודה שנסת על ידי כוח משמר על מסה כל שין, אינה תלויה במסלול של massa. אם העבודה של מסוים משויה מוסה, מקיימת התיאקרון הזה, ונקרא כוח משמר. לדוגמה, כוח הכבידה על של 5 קילוגרם שווה ל-49 ניוטון. אם המסה נעה כלפי מטה, מרחק של 6 מטר, העבודה שכוח הכבידה עושה היא 294 ג'אול. עכשיו נתחיל מחדש. אם המסה נעה שוב 6 מטר כלפי מטה, ואז היא נעה 6 מטר מעלה, ושוב 6 מטר מטה, העבודה שכוח הכבידה עשה בחלק הראשון מטה הייתה 294 ג'אול. אז בחלק של הים, כיוון שכוח הכבידה מכוון הוא נפוך לתנועה של המסה, העבודה של כוח הכבידה היא 294 ג' ובסוף עבור חלק האחרון מטה, העבודה היא שוב 294 ג' זה אומר שהעבודה הכוללת שכוח הכבידה עשה, על המסה היא עדיין 294 ג' כפי שהיא הייתה כשהמסה ירדה רק פעם אחת. במילים האחרות, העבודה של על ידי כוח הכבידה, לא תלויה בנתונים הספציפיים של מסלול המסה, העבודה שכוח הכבידה עשה, תלויה רק במיקום ההתחלתי והסופי של המסה, בעצם המסה יכולה לעבור מסלול כלשהוagh queria onlar. הנקודה התחלתית, הנקודה הסופית, והעבודה של כוח הכבידה תהיה עדיין 2,24 ג'ל, אנחנו קוראים מכוח הכבידה כוח משמר, כי העבודה שהוא עושה, אינה תלויה במסלול שהמסה עוברת. או דוגמה לקורח משמר הייקורח מופעל על ידי קפיצ. סך כל העבודה שנסתת על ידי קפיצ על massa כלשהי, אנא תלויה במסלוש המassa הזה. תלויה רק במיקום החלתי והאסופי של המסה. המילה משמר נובעת מהעובדה שקורח משמרים שומרים על האנרגיה механи. עוד שקורח לא משמרים, אינם שומרים על האנרגיה механи. אנרגיה механиת היא אנרגיה קינטית ועפוטנציאלית. יוגמה לכוח לא משמר היא חיכוך. אם אני מניע מסה על שולחן בנקודה A ל-B, החיכוך עושה עבודה שלילית על המסה, וזה יוצר אנרגיית חום מסוימת. היא במקום להניע את הגוף ישר מ-A ל-B, אם מזיז אותו מ-A ל-B, חוזר ל-A וחוזר חלילה, העבודה של כוח החיכוך תלך ותגדל, וזה ייצור יותר אנרגיית חום. כי העבודה שכוח החיכוך עושה תלויה במסלול שהמסה זה אינו כוח משמר. ודומה לזה, התנגדות האוויר אינה כוח משמר. כי העבודה נעשית על ידי התנגדות האוויר, תלויה בנתונים הספציפיים של המסלול. כדי לציין שאם כוח מסוים הוא משמר, ניתן להגדיר אנרגיה פוטנציאלית עבור אותו כוח. זאת הסיבה שבגללה כוחות משברים, כגון כוח הכבידה וכוח הקביץ, קשורות לאנרגיה פוטנציאלית. ומתאם לכוח לא משמר כמו היכוך, אין אנרגיה פוטנציאלית הקשורה אליו. זה כי אם עושים עבודה keyned כוח הכבידה על ידי הרמת מסה באוויר ניתן לקבל את האנרגיה החזרה כשנותנים למסה ליפול וזה הופך את האנרגיה הפותנציאלית לכינטית באותה צורה אם עושים עבודהMBK על ידי תחיסת הכפיץ ניתן לקבל את האנרגיה חזרה על ידי שחרורו וזה הופך התאנרגיה הפותנציאלית האגורה בו לכינטית אבל אם עושים עבודה gayned כוח החיכוך יהיה קשה מאוד לקבל את האנרגיה חזרה האנרגיה מתחזרת בצורת אנרגיית חום, והיא מפוזרת בצורה אקראית, ברצפה או בגוף עצמו.